Vamos a crear un laboratorio transfronterizo socialmente innovador del modelo de bienestar social, de las políticas públicas y de los servicios sociales de Euskal Herria. Aboar troa model de bien-être dazunea región si petit com Euskal Herria avec la Comunité Autonome du La Navarre e Iparralde nous offre la chance de faire des comparaisons et d'etablir une coopération transfrontalière. Egitasmonen ba, bidez, eh, ongistatearen inguruan mugas gaindiko dinamika batzuk gultzatu nahi ditugu. Batetik, politika publikoak konparatu nahi ditugu, eh, baitare datuak eta adierazleak gurutzatu nahi ditugu, E, baita ere, praktika honak, metodologiak, formakuntza sustatu nahi dugu, mugaz gaindikoa, eta guzti honekin ba, elkarrekin ikasi eta ekimen batzuk aurrera eraman nahi ditugu.